kde zvončeky chý radostné, nesieme koledy V nebesiach nad Betlemom svieti jasná hviezdička, a Betleme hľa uspávaj, je Zuliatko, mamička. Hajaj, Búha, je Zuliatko, hajaj, bú, Búha, je Zuliatko. Hajaj, bú, Búha, je Zuliatko, hajaj, Búha, je Tak tu Nadelím, sladko, sti, oriešok pre šťastie a mami nedáme do polievky. Čiče, ďakujem. Áno, Dávidko, ahojte, Ďakujeme. že sa budeme vidieť. Ďakujeme. Dovidenia. Dovidenia. No, Lúbosná mágia v rámci strídžich dní sa a, primárne viaže k dňu Ondreja, kedy vlastne hovoril sa, že výdaj a chtíve dievčatá si snažili vyvešti to svojho budúceho manžela. Dneska je Ondreja mena, dneska je Ondreja mena, sejem ja konopné semea. Dneska je Ondreja mena, sejem ja konopné semea. Nesem ho ja preto aby ono vzýšlo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo. Ondrej, Ondrej, svetý Ondrej, Ondrej, Ondrej svetý Ondrej, Ondrej, Ondrej, svetý Ondrej. Ondrej. Dneska je Ondrej amena. sejem ja konopné sema. Dnes je moja preto, aby ono vzýšlo, ale aby moje potešenie ku mne prišlo tak s tým sa vlastne spájali aj takéto ľubosné zvyky, že napríklad uh, chodievali pod Mitriaz na Ondreja a pritom odriekali, že poďte, poďte, trasiem ťa, Svetý Ondrej, prosímťa. ťa, daj, že my ty znať, s kým ja budem pri otári stáť. Kýva pod tom, nikto nevie o tom, lesa zieva, že my už nevie. Ondrej, Ondrej, Svetý Ondrej, Ondrej, svetý Ondrej, Ondrej, Svetý Ondrej, Ondrej, Ondrej, Svetý Ondrej, Teplo, tetra, ťa, svetý Andrej, prosím ťa, aby si miť dávnať ti, kým ja budem na taktorok pri otári štáti. A ako triasli tým potom, tak toto odrecitovali a z ktorého konca dediny, buď z horného alebo z dolného sa ozval pes, tak z toho konca mali toho, toho frajera. Prípadne sa vlastne stretli večer v nejakom, v nejakom dome, bola to preto dievča spoločenská udalosť a, a išli liať buď v olovo, alebo vosk. Ten vosk bol častejší, lebo to bol mm, ľahší zohnateľný materiál na to liate. Museli si zohnať kľúč z domu, kde býval Ondrej. Nemohli si zobrať hociaký kľúč z domu, ale museli si, ho, museli si ho takto potajme, ako keby utkradnúť, požičať na ten večer, keď sa chodilo veštiť. A vlastne z tých odriadkov potom navzájom si radili, že čo tam vidia, aké Povolanie. Najčastejšie to bol nejaký remeselník, možo, mohol to byť učiteľ. Také povolanie, ktoré bolo vlastne bežné, dajme tomu 150 rokov dozadu. Andrejko, mejko, tejko, sveti, Andrejko! Predstav mi predoči, ktorý bude môj, ktorého sa mám pridržať v živote i smrti. Proroku, proroku, pridni toho roku. Čo o jednej gatiče, čo o jednom oku. Proroku, proroku, príď mi toho roku, čo o jednej gatiť. čo o jednom oku. sa Ježíš, Kristus narodil, aby nás riešný slobodil, bože malé, drahé dieťa, spievame Ti, prosíme ťa, že hnaj nás dieťa, steváme ti, prosíme ťa, že nás. Vyšujem vám Vianoce, aby ste mali štyriolce. A tie štyriolce, štyri barány, to je kredel neslychaný. 21. decembra už sa chodívalo koledovať. A tí naši predkovia dúfali, že príde dobrý koledník, aby im vlastne koledoval všetko dobré. A... Tu sa vlastne chodievalo koledovať aj na štedrý večer, že sa vlastne tá rodina stretla, mali večeru a potom chodievali si koledovať a vinšovať tí ľudia medzi jednotlivými domami. Bolo to veľmi pre nich dôležité. Obo sa hovorievalo, že aký, akého koledníka mali na Vianoce alebo na toho Tomáša, tak podľa toho mali vlastne aj celý rok uh, sa im tak dobre darilo. Je v tomto dome švarný mladenec, čo by nám on dal dukar na penies. Dal by mu pán boh, bohatú ženu, ej Marku, Hanku, lebo Zuzanu, je v tomto dome švarná pán... Ja. A to malý krúti tak, že rodičky, rodičky, a je to <laughs>